Comisia Europeană îi de replica premierului Dencil. Răspuns tranant la scrisoarea primit de la oficialul român. Reacții prompte la scrisoarea transmis de premierul Viorica Dencil, presupunere dintelui lui Juncker. Comisia Europeană a precizat miercuri ce a primit scrisoarea din partea premierului Viorica Dencil, în care aceasta cere ca instituția europeană să spună dacă documentul din 2012 ce presupune ingerințe în justiție e unul autentic. Aduc în ce îi va răspunde în timp util. Am primit scrisoarea din partea prim-ministrului românei, sublinierea îi vom răspunde în timp util. În ceea ce privește sublinierea pe documentul pomenit, acesta făcea parte din corespondența ca tehnicul de acum mai mulți ani, 2012, din cadrul MCV, cu privire la obiectivul de referint numărul 3, care prevedea Sub cum sublinie MCV este un proces prevăzut în tratat, menit să mesoare progresele înregistrate de România în îndeplinirea unui set stabilit de obiective de referință, a precizat Comisia European, la solicitarea MediaFax. Răspunsul comisiei vine după ce premierul Viorica Dăncilă a transmis o scrisoare presubliniere din instituției europene, Jean-Claude Juncker. În document, prim-ministrul solicita ca forul european să spună dacă documentul din 2012 ce presupune în justiție e unul autentic. Dencil afirm ce informările lui Tudorel Toader arată ce era o practic repetat. Este esențial pentru colaborarea noastră instituțională sub pentru consolidarea funcționării justiției în România să le murim dacă documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat instituțional. Sublinierea, dacă -ah este singurul document de acest fel, de natur se aduc ingerince în funcționarea justiciei sublinierei separatia puterilor în stat. Consider ce se impun clarificări urgente, domnule, presubliniere subliniere din Tejunchier, cu atât mai mult cu cât, la solicitarea mea, Ministrul Justiciei. Domnul Tudor Toader m-a informat ce transmiterea unor astfel de cerințe imperative autorităților române de către Comisia Europeană a constituit o practic repetată. Se arată în scrisoarea transmisă de Viorica Dencil.